Tudorel Toader anun furtuna pentru Aura Codruca Covesi, se termină ce am început. Ministrul Justiciei Udorel Toader, consider ce în acest moment nu se impune demararea unei proceduri disciplinare împotriva procurorului subliniere Faldna, Laura Codruca-Covesi, ca urmare a unor informații aprute în ultimele zile în spațiul public, întrucât este în desf subliniere urare procedura revocrii. Pererea mea este să termin me ce am început. Punct. Noi suntem într-o procedură în care am iniciat revocarea pe motivele exemplificative enuncate în raport, pentru ce sunt convins sub liniere, mult lume spune ce realitatea este, din pecate, mult mai bogat decât ce a prins în raport, a declarat Toader Vineri, la Antena 3. Referitor la următorii pas sublinierei în procedura de revocare, Ministrul Justiției a menționat sesizarea Curcii Constituționale. Avem decizia Curcii Constituționale, terminăm procedura, sesizăm Curtea Constituțională sublinierei vedem, a mai precizat, Tudorel Toader.